مساءكم حب واحترام وكل شيء يخفيكم، من وين ما كنتوا وين عدتوا اهلا وسهلا بكم من ارض العراق القسم الشمالي اقليم كردستان. المهم كل ما عليكم انه تشاهدوا المقطع وان شاء الله يعجبكم ومشاهده ام الممتعه. تعالوا اهم شيء انه لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب ومنشن الفيديو لكل جماعتكم. خلي نوصل الميت ألف حبيبي هاي السنة <تصفيق> Ma deman koche. Zola vina Zola e e surguni, that's ولد Oh zero berdo berzo zero zero كاد دوجة ظلعتي ليش ما كات برقم إذا شفتي الفيديو كتبيلي الرقم بالتعليقات رأيي ظلعتي شوف النقاوم الحمد لله سبحان الله <تصفيق> رب الخالق العظيم الطبيعه لا توصف طبيعه ما تنوصف شوف شوف هاي الجبال شلون مصطفه يا اخي يجي واحد يكفر ببساطه برب العالمين يا اخي شوف رب العالمين شنو من شيخانه يعني انت شنو منتشر من تكفر برب العالمين شوف شوف الطبيعه اللي يقدر يخلق لك هي فانت بشر من تكفر اعتبر انه رب العالمين بثواني يقدر يمحيك عن وجه الكره الارضيه فلا تستهين برب اللي خلقك وبطل الكفران على ابسط شيء نكفر شوف شوف الطريق طبعا من هناك ما تبين مثل ما من هنا با. كل هذا الصخور متكون من جبل ارتفاع تقريبا فوق ال 400 الى 500 متر صخور عبارة عن صخور، شوف هذا الشيء لا هذا حتى ما تعرف شنو من شيء لا هو تراب لا هو وما عدا هذا الصخور كله تنبت منه الاشجار وتنبت منه انواع الاشجار يعني، سبحان الخالق العظيم الحمد لله على نعمة هاي الطبيعة يا <تصفيق> اخي صعب من انت تمشي وتتعب مسافه تقريبا نص ساعه بصور لكم شيء حلو بس للاسف هذا حظكم يعني بعد شو وحظكم حظكم خايس فاهم شيء انه بعد كل هاي المخاطره لا تنسوا من اللايك والشير والسبسكرايب ومنشنوا الفيديو لكل جماعتكم خلي نوصل اكبر عدد ممكن على اليوتيوب في هذه السنه ان شاء الله سنه خير علينا وعليكم وعلى كل شخص يتابع يعني حي يجي واحد يقول لك ها شنو شو تصور ماكو اي مخاطره هذا وادي هذا وادي هنا, هنا ها المخاطره اللي نعبر ها يعني شوف ليه اه يعني انا فوق هل عرضاتي ممضى كيك يحب شرفك انا امر بهذا الممر بس هاي يحب شرف انا امر فيك ممرات يا كان بحياتي باع الوادي الجبل وويله وويله شوف جمال الطبيعه هاي <تصفيق> الثانيه اللي مانع الاهتزاز مع الموبايل لمعطل بعد ياخي حظ خايس صار ماي علي وعطر وش هالحال وش اصيحين